לצייר דיאגרמת PV המוכרת לנו. זה ציר הלחץ, זה ציר הנפח. ככה זה, יש לנו לחץ ונפח. באחד הקודמים, הראתי לכם שמתחילים מצב מסוים בדיאגרמת PV כאן, ומשנים את הלחץ ואת הנפח כדי להגיע למצב אחר, בצפורה קורסוסטטית. כלומר, נמצאים כל הזמן קרובים למצב שבוי משקל, אך שמשתני המצב מובדרים יש לי מסלול מסוים דקו, אנחנו נוברים ממצב אחד לשני. זה המסלול שלנו. אנחנו נוברים ממצב הזה למצב הזה. ראיתי שכאשר עושים את זה, העבודה שנעשית על ידי המערכת היא השטח שמתחת לעקומה. עכשיו, אם אני אחזור למצב הקודם, נגיד דרך מסלול אקראי מסוים, כפי שנמצא כרגע, העבודה ונעשית על המערכת היא השטח שמתחת את הקו ירוק הזה. סך הכל העבודה שהמערכת עושה היא השטח שבתוך המסלולים האלה. נסמן את זה בצבע אחר. סך הכל העבודה שעשתה המערכת הוא השטח שבין המסלולים כשהמעבר הוא בכיוון הזה. זה העבודה מנו גם יודעים שיש לנו נימצאים על נקודה כל شيء ב diagonal pivy, המצב שלנו טוב הדבר כמו קודם. אם אני יודע כל הדרך הזאת, אז את כל הדרך חזרה, משתני המצב של מהארץ לא משתני. הלאה שלנו טוב הדבר כמו קודם. הנפש שלנו טוב הדבר כמו קודם. כי חזרנו כל הדרך לא הותנו נקודה הפנימית שלנו הייתה טוב הדבר כמו קודם, ולכן השינוי, המינגה הפנימית, נותנתי אנרגיה פנימית שונה ממה שיהיה כאן. כשמשלמים את המעגל וחוזרים, שינוי אנרגיה פנימית שווה ל -0. לפי החוק הראשון של הטרמודינמיקה, שינוי באנרגיה פנימית שווה לחום שנוסף למערכת, פחות העבודה שהמערכת עשתה. מהו השינוי באנרגיה פנימית? אם נרכיב מסלול סגור בדיאגרמת VIP, הוא 0 תשניי אנרגיה פנימיתו 0. כן הוא באותו מצב וזה שווה לחום שנוסף למאורחת. אחותה העבודה של מאורחת הסתא. שני זוטפים ומרבות, זה דפמה רביעית -E או חמישית. נוסיפים W לשני אגפים, קונים שפונקציונל של ספ המאורחת שווה לעבודה של מאורחת הסתא. שאת חשב שווה לעבודה שהשתה המערכת ב MINicheyt זוכים מאיפה זה בא זיכרו של לחץ כפול נפח כפול שינוי קטן בנפח ושינוי קטן בעבודה ככה זה מצטעת שטח שפעמים רבותія אם יש לנו שטח מסוים כאן זה אומר שכמות מסוימת של חום מוספה למרכתי ככון? כTMות מסוימת של חום עוספה למערכת כאן והכמות אחרת של חום נוצאר ממנה כאן כלומר יש הכל כמות ש insanely מוספה למערכת שתמשתי בזה למה החום zieנו משתנה מצב בקפ פרקף? אז שלם בנושא הזה, נהיה שאנחנו מגדירים משתנה מצב, נקרא לו תחולת חום. נהיה שאנך מגדיר משתנה מצב ששמו תחולת חום. חום, ונניח ששינוי בתחולת החום שווה כמובן לשינוי בחום. זאת ההגדרה. בנוסף חום למערכת תחולת החום מגדלה, מה הייתה הבעיה אם משתנה מצב תחולת חום? מניח שתחולת החום كان שווה ל-5 ברגע הראיתי לכם שאנחנו במסלול מסוים كان. וחוזרים ישנו שטח מסוים בתוך המסלול אני אומר שכמות מסוימת של חום נוספה נגיד שהשטח הזה, נתון ש-Q שווה העבודה שסתם הערכת נגיד שהוא שווה ל-2 החום ההתחלה היא 5 אני כמובן מספר שרירותי, אני עובר את כל המסלול, שחוזרים בנקודה תקולת החום תהיה 7, כשעושים זאת פעם נוספת 9 כל פעם שמשתימים אותו מסלול יהיה גידול של 2, תקולת החום גדלה בערכו של השטח שבתוך המסלול אלכן תקולת החום לא יכולה להיות משתנה מצב כי הוא תלו בדרך שהגענו לשם דיכול שכדי שנוכל להגדים משתנה מצב כל פעם שחוזרים לאותו נקודה צריכה להיות לאותו לא ערך אם ההנגל הפנימית שעוברים את כל המסלול בחזרה, האנרגיה הפנימית יש שוב 10. וכך האנרגיה הפנימית היא משתנה מצב תקף. הוא תלויה אך ורק במצב עצמו. אם האנטרופיה הייתה 5, חמיש... הוא כאן, שעושים כל מיני דברים משוגעים, חוזרים לאותה נקודה, האנטרופיה תהיה שוב 50. אם הלחץ שווה 5 אטמוספירות כאן, שחוזרים לכאן, הלחץ 5 אטמוספירות. משתנה מצב לא יכול להשתנות, או תלות במסלול המעבר. כל מה שמשנה בו משתני מצבו, ואיזה מצב נמצ המשתנה תחולת חום לא עבד זאת הסובה שבגלל החילקנו את החום ב-T והגדרנו את האנטרופיה שהייתה בריאציה מעניינת זה עדיין לא מספיק מה היה קורה אם היינו רוצים להגדיר משהו שיהיה בכל זאת משתנה מצב ועמדוד את כמות החום ברור שנצטרך לעשות פשרות מסוימות כי ראינו שאם סתם משתנה תחולת חום כל פעם שעושים את המסורל, הוא ישתנה. זה לא משתנה תקף בואו נראה מה ניתן לעשות. נגדיר הגדרה אחרת. סמנת המשתנה, איתו אנחנו מנסים שיהיה קרוב לחום בעוד H, ונקרא לו אנטלאפיה. אין פער אותו, אני הולך סחור סחור. נגדיר אותו כאנרגיה פנימית ועוד לחץ כפול נפת. למה יהיה שווה שינוי באנטלפיה? שינוי באנטלפיה יהיה שווה שינוי בדברים האלה זה השינוי באנרגיה הפנימית ועוד השינוי בלחץ כפול הנפח זה מעניין אני רוצה להדגיש משהו חשוב זה משתנה מצב תקף פר ההגדרה למה? כי זה צירוף שמשתנה אחרים בסדר? בכל נקודה בדיאגרמה TV, וזה גם נכון אם הייתי מגדיר משתנה עם אנטרופיה וקופרטורה או משהו אחר קשור משתנה עם מצב, בכל נקודה בדיאגרמה U יהיה אותו הדבר ללא קשר איך הגעתי לשם, P יהיה אותו דבר כי זה מגדיר הזאת ו-V יהיה אותו דבר בגלל אותה סיבה אני מחבר אותם וזה משתנה מצב תקף כי זה צירוף שמשתנה מצב תקפים אחרים בואו נראה אם אנחנו יכולים זה משתנה מצב התקף הזה אם נתחיל זה משתנה מצב תקף כי הוא צירוף שמשתנה מצב צקפים לחלוטין נראה אם ניתן נקשור אותו איכשהו עם חום אנחנו יודעים למה שווה דלת ל-U אנחנו מתייחסים לכל האנרגיה הפנימית או לשינוי באנרגיה הפנימית לא תעסק בזה כל יותר הפוטנציאלים הכימיים זה שווה לחום שנוסף למערכת העבודה שהמערכת עס נכון? תכתוב את כל היתר כאן השינוי באנטלפיה שווה חום, שנוסף למערכת נכון את העבודה שעשתה זה השינוי באנרגיה הפנימית ועוד Delta PV זה נובע מהגדרת האנטלפיה ומתחיל להראות עוד... מעניין מה היא העבודה שעשתה למערכת? שינוי באנטלפיה שינוי ב-H שווה לחום שנוסף למערכת שפחות מהי העבודה שוסה המערכת, יש לי מערכת מסוימת כאן, יש לה בוכנה עליה תהליך קואזי סטטי, יש לי את עגולות האלה שדיברתי עליה פעמים רבועות שאני מסיר חלק מהגולות אני במצב שיווי משקל אחר אבל מה קורה בעצם? מהי העבודה שעושה המערכת? יש לנו לחץ מסוימה מופעל כאן והבוכנה הזאת תעלה קצת והנפח נגדל, הראיתי מספר פעמים שהעבודה שעושה המערכת, העבודה להתפשטות הנפח שווה ללחץ כפול השינוי בנפח. נוסיף זה, זה היה שינוי באנרגיה הפנימית, הראיתי זאת במספר סרטונים, נוסיף עכשיו את השני של הנוסחה, זה יהיה שינוי עכשיו קבע משהו מעניין אמרתי שברצוני להגדיר משהו שיהיה קשור של חום השינוי מטלפיה יהיה שווה לחום שנוסף למערכת אם שני אלה מבטאים אחד את השני ובדרך כלל שיצליח ששני העברים האלה התכזזו, אז השינוי מטלפיה יהיה שווה לזה שני אלה משתבים בעצם תנאים שני אלה השתבו ואיזה תנאים הדלטה של לחץ כפול נפח? שווה ללחץ כפול הדלטה של הנפח? מתי זה קורה? מתי אני יכול להגיד שזה אכן כך? אם אני יכול להגיד שזה אכן כך, אז העברים האלה מתכזזים, והשינוי באנטלפיה יהיה שווה לחום שנוסף. יחיד היחיד שבו אוכל לקזז אותם, הוא כאשר הלחץ קבוע. קונסטנט. Constant pressure. Why is that? It's all because of mathematical. If this is true, if we have two arcs, we get that it's five, five because of the sine of what? But that's a thing because of the sine of five, because of that thing. Mathematics is 5x. שווה ל-5 כפול x סופי פחות 5 כפול x התחילה -t. t. וזה שווה 5 כפול x סופי פחות x התחילה t. וזה שווה 5 כפול לשינוי ב-x. זה משהו שנראה לי די ברור. שמסבירים יותר מדי ולפעמים בלבד. זה עובד. המספר 5. הוא אנלוגיה לגודל קבוע. אם הלחץ קבוע, הנוסחה הזאת נכונה. זאת הנחת המפתח. אם הלחץ קבוע. אם חום נוסף במערכת בלחץ קבוע. אנחנו יכולים לכתוב זאת ככה. לכתוב זאת מספר פעמים, כי זאת הנחת מפתח. אם הלחץ קבוע. הגדרת האנטלפיה כאנרגיה פנימית ועוד לחץ כפול נפח במערכת בלחץ קבוע, שני באנטלפיה שווה לחום שנוסף למערכת, כי שני הדברים האלה משתבלים בלחץ קבוע. זה יהיה זאת, ונכון רק שהחום שנוסף במערכת בלחץ קבוע. איך הדבר הזה נראה בדיאגם אקדיבי? מה קורה במערכת? בלחץ גבוה. ציירת דיאגרמת PV, זה P וזה V. P, P ל-V. מה קורה כשהלחץ צקבור? אנחנו נמצאים בלחץ מסוים כאן. עם הלחץ גבוה ניתן לעבור רק דרך הקו הזה. אנחנו יכולים ללכת מכאן לכאן וחזרה לכאן. משם לשם וחזרה לשם. אנחנו יכולים ללכת לשם, כל הלכת לשם. וחזרה, מה אנחנו רואים כאן? אם יש שטח כושר בתוך המסלול, בעצם אין מה על שטח בתוך המסלול, כי לחץ נשאר קבוע. קיווצנו את הדיאגרמה. הדרך הלוך והדרך חזור, הן בדיוק אותה הדרך, בגלל זה אין בעיית מצב. כי סחף כל סחק הולחום למערכת, וכשולחים לנקודה הזאת, כל הדרך עד לנקודה הזאת, וחזרה. זאת הסיבה שניתן לראות את האנתלפיה בלחץ קבוע כשלא מגדילים או מגדילים את הלחץ כשווה לחום שנוסף בוודאי חושבים שלחץ קבוע זאת פשרה גדולה מאוד הנחה מאוד גדולה אבל זה בכלל מועיל זה מועיל כי ברוב התגובות הכימיות מיוחד כאלה מתלחשות במבחינה פתוחה או בגובה פני הים זה רנץ גדול הלחץ נשאר קבוע נגיד שאני יושב לחוף הים. ורשותי ערכת כימיה, אקולגית מבחינה, עם חומר. נזרות בתוכה חומר אחר, ומצפלת תגובה, חית, במערכת בלחץ קבוע. במקרה את זה לחץ התמוספרת, תמוספרה אחת, הנקדב בפני הים, נושג מאוד מועיל עבור תגובות כימיות ימונימיות, זה לא מועיל עבור מנועים, מנועים עובדים בפרשי לחצים. אז זה מאוד מועיל בכימיה, שמתעסקים במה שקורה התגובות בלחץ קבוע אנחנו יכולים לדבר על אנטלפיה איזה סוג של תחולת חום של לחץ קבוע זאת בעצם תחולת החום של לחץ קבוע הראיתי לכם שהצלחנו להגדיר משתנה מצב בר תורכב כי יוצרו שמשתנים מצב צקקים וההנחה שהלחץ קבוע הוא הופך תחולת החום של המערכת. בהמשך נדבר עוד על מדידת אנטלאפיה אתם לזכור שאם הלחץ הוא קבוע היא, וזה רק מווים כשאנחנו עוסקים בלחץ קבוע הלחץ קבוע ניתן להסתכל על האנטלאפיה כעל תחולת חשוב כדי להבין אם תגובות כימיות זקוקות לחום כדי להתרחש משחררות